अल्लाह ये राशि यजवी साहब ने जो पंद्रह लड़के जो जौहर में केस में थे उनको बाइज़त बरी कराया तो हमारे पाकिस्तान के बड़े उल्मा कराम इनको आज मुबारा पेश कर रहे हैं और हार बना रहे हैं अस्कर दयानी साहब भी मौजूद हैं علما کی طرف سے حدیت تبریق ہے ان کے لیے کہ انہوں نے ہمیشہ ملت کے جوانوں کو جو مسنگ پرسن ہو یا کسی بھی محاذ پہ سرگرم رہے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے علماء کا بھی اور آ, یعنی اس وقت حاضرین کا یہی موقع پہ ہر موقع پر ہم ان کے پشتبان ہیں بہت بشتبان اور بشتبان ہمارے لیے یہ ایک افتخار کی بہت, بہت, بہت, بہت, بہت, بہت